No, obvykle dělám večer, předtím než jdu spát, takže tak v 8 v devět, no. Tak, když je už potřeba. Já jsem moc doma si úkoly nedělal, <laughs> ale pokud ano, tak taky doma v pokoji. Já taky doma, no.